Αγαπητέ Βασίλη, κυρίε και κύριοι, σα ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την θερμή υποδοχή. Χαίρομαι ιδιαίτερα που μου δίνετε σήμερα η δυνατότητα να επισκεφθώ τι εγκαταστάσεις τη Φαρματέλ yeah. εδώ στην Ακριτική Προδρόμη. Να σα συγχαρώ τη διοίκηση, του μετόχου αλλά και όλου του εργαζόμενου τη εταιρεία για τι εξαιρετικέ σα επιτυχίε και να σα πω πόσο σημαντικό είναι από πλευρά πολιτεία να μπορούμε να αναγνωρίζουμε και να επιβραβεύουμε έμπρακτα την επιχειρηματική αριστεία. Αυτό το οποίο έχει πετύχει η Φαρματέν δεν ήταν καθόλου εύκολο ή αυτονόητο. Έχετε καταφέρει να δημιουργήσετε μια καινοτόμο, εξωστρεφή, ανταγωνιστική επιχείρηση σε έναν εξαιρετικά δύσκολο και ανταγωνιστικό τομέα, με πάρα πολλέ εξαγωγέ με τεχνολογία εχνή, με επένδυση στην έρευνα και στην κοινοτομία. Νομίζω ότι συμβολίζεται έμπρακτα την επιχειρηματική αριστεία, αλλά και τι εξαιρετικέ σχέσει μεταξύ τη διοίκηση και των εργαζομένων στην ΕΤΕ. Είστε μια εταιρεία που πληρώνεται καλού μισθού. Είστε μια εταιρεία που δίνετε πολλέ δουλειέ, 400 δουλειέ εδώ πέρα στην Ακριτική Ροδόπη. Φαντάζομαι ότι όταν ήρθατε και πήρατε την απόφαση να εγκαταστατείτε εδώ πέρα, πολύ θα σας κοίταζαν με παράξενο βλέμμα. Είναι δυνατόν εδώ, στη Ροδόπη, να εγκατασταθεί και να δημιουργεί μια, γενοτομή, μια ε, βιομηχανία, φάρμοκο-βιομηχανία αφήνες και όμως τα καταφέρατε και αποδείξατε ότι μπορείτε να επενδύετε σε αυτό το τόπο και κυρίως να στηριχθείτε στο εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό το οποίο διαθέτει η περιοχή σας. Και ακριβώ αυτέ οι εξαιρετικέ σχέσεις μεταξύ της διοίκησης και μιας εταιρείας η οποία επενδύει στους ανθρώπους της, επενδύει στους εργαζόμενους της, είναι για μένα το σύμβολο, η καλύτερη απόδειξη της επιτυχίας της ΦΑΜΠΕΜ σήμερα. Είναι μια εταιρεία η οποία κυρώνει πολύ καλούς μισθούς, πολύ πάνω από το μεσόωρο, μια εταιρεία η οποία δίνει ευκαιρίες απασχόληση και σε πάρα πολλές γυναίκες, χαίρομαι που βλέπω πολλέ ε, ανάμεσά σας. Είναι μια εταιρεία η οποία έχει πετύχει τη σύζευξη μεταξύ της δραστηριότητα η οποία γίνεται στον ακαδημαϊκό χώρο και της εφαρμοσμένης έρευνας την οποία κάνετε εδώ πέρα στην επιχείρησή σας. Δεν θα κουραστώ να το λέω ότι οι επιτυχημένε επιχείρησεις δεν μετριώνται μόνο με τα αποτελέσματα των ισολογισμών, με τα κέρδυντα, με τα, μερίδια, τα από ότι κυρίω με την ικανοποίηση με την οποία οι ίδιοι οι εργαζόμενοι τη επιχειρήση στηρίζουν συνολικά την επιχειρηματική προσπάθεια, δεν υπάρχει κατά την άποψή μου εταιρεία χωρί ικανοποιημένου εργαζόμενου, οι οποίοι να αισθάνονται ότι συμμετέχουν με τη δικιά του συνεισφορά στο ευρύτερο καλό τη εταιρεία, αλλά και τη δικιά του προσωπική ατομική προπομή. Εμεί ω κυβέρνηση έχουμε την. Επαναλειμμένο ότι θέλουμε να στηρίξουμε την υγιή επιχειρηματικότητα. Και ότι ακριβώ αυτή η υγιή επιχειρηματικότητα είναι η κινητήριο δύναμη, η οποία μπορεί να επαναφέρει την πατρίδα μα σε ρυθμού διατηρήσεων και σταθερή ανάπτυξη. Είναι η υγιή επιχειρηματικότητα και τα ιδιωτικά κεφάλαια, τα οποία επενδύονται στι ιδιωτικέ επιχειρήσει, αυτά τα οποία τελικά δημιουργούν πολλέ καλοπληρωμένε θέσει εργασία. Εσεί το κάνατε και εμεί τηρούμε από δικιά το μα αυτό το οποίο είχαμε δεσμευτεί απέναντι στην επιχειρηματική κοινότητα και στου εργαζόμενου. Μειώνουμε τον φόρο στις επιχειρήσεις, μειώνουμε τον φόρο στα μερίσματα, διευκολύνουμε την επενδυτική δραστηριότητα των επιχειρήσεων, μειώνοντα τα γραφειοκρατικά ευθύνη, ειδικά στην φαρμακευτική δίνουμε πρόσθετα κίνητρα, επιτρέποντα τον συμψηφισμό του κλόμπακ με παραγωγικέ επενδύσει, οι οποίε θα γίνουν στη χώρα μα την επόμενη τριετία. Και βέβαια περιμένουμε ακριβώς από τις επιχειρήσεις να κάνουν αυτό το οποίο κάνει οι Φαρματέν, Να επενδύσουν πάνω απ' όλα στον τόπο. Και όταν λέμε να επενδύσουν στον τόπο δεν επενδύουμε μόνο σε κτίρια, σε υπερσύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό. Πάνω απ' όλα επενδύουμε σε ανθρώπους, στην εκπαίδευσή του, στη δυνατότητά τους να μπορούν να διακρίνονται μέσα στις ίδιες τις επιχειρήσεις, οι οποίες τους δίνουν τη δυνατότητα να απασχολούνται σε αυτές. Θέλουμε λοιπόν μέσα από την δικιά μα παρουσία εδώ πέρα σήμερα, από να σα πούμε ένα μεγάλο πράγμα για αυτό το οποίο έχετε, έχετε πετύχει. Να ευχηθούμε στην εταιρεία καλέ επιτυχίε στην υλοποίηση του πολύ φιλόδοξου μελλοντικού επενδυτικού τη σχεδίου, το οποίο γνωρίζω ότι θα δημιουργήσει και πολλέ πρόσθετε θέσει απασχόληση εδώ πέρα στην Ευρώπη που έχουμε τόσο πολύ ε, ανάγκη. Και να ξέρετε ότι. Η πολιτεία θα στέκεται πάντα τίτλα στην υγιή επιχειρηματικότητα. Σε αυτήν στηριζόμαστε τελικά για να μπορέσει να βγει η χώρα από την κρίση. Και βέβαια ε, γνωρίζω πολύ καλά ότι όσο ικανοποιημένε πρέπει να είναι οι εταιρείε από τη μείωση τη φορολογία στα επιχειρηματικά κέρδη και στα όσο ικανοποιημένοι πρέπει να είναι και οι εργαζόμενοι. Η μείωση τη φορολογία δεν αφορά μόνο τι αφορά και του εργαζόμενου. Γι' αυτό και αποτελεί δέσμευσή μα, δέσμευση, δέσμευση τη κυβέρνησή μα. Ότι με το που θα δημιουργήσουμε πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο, κάτι το οποίο εκτιμώ ότι θα μπορεί να γίνει πολύ σύντομα, ότι θα μειώσουμε την εισφορά αλληλεγγύη, η οποία αποτελεί μια πρόσθετη, εξαιρετικά επιβαρυντική φορολόγηση στα μεσαία και μεγάλα εισοδήματα τη μισθοτική εργασία, έτσι ώστε και οι ίδιοι εργαζόμενοι να μπορούν να δουν ένα συγκεκριμένο αυτό όφελο πέρα από τι υπόλοιπε μειώσει που έχουμε ήδη κάνει στη φορολογία τη εκείνη περιουσία στο δικό του διαθέσιμο εισόδημα. Γιατί τα ωφέλη από την ανάπτυξη την οποία δημιουργούμε πρέπει να μοιράζονται σε όλες και σε όλους και κυρίως να μοιράζονται όχι απλά σε όλους αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα και εδώ πέρα φυσικά στη Ροδόπη μια περιοχή τόσο, μεγάλο, τόσο μεγάλη σημασία για τη χώρα μας και ένα, ένα τρόπο τον οποίο και εγώ προσωπικά Κάθε επιτυχία λοιπόν, στην Βαρμαθέν, στους εργαζόμενους τη και εύχομαι την, την επόμενη φορά σε ακόμα μεγαλύτερες εγκαταστάσεις με ακόμα περισσότερους ικανοποιημένους εργαζόμενου. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.